Какво го галиш, бе? Бабчето. Бабчето. Стой! Браво, бе. Това съм много силен, бе. Не съм химия. Какво е? Усхи едно бащи. Хващаме се. Дам ти... Тески аванс 2. Абе, аз влизам. Дам ти аванс 30. А, да, да. Искам поне 40. как 42 100 120. Аз трябва да имам 120, 140 35 аванс. ОК. Кошер! Хух! Хух! Хух! Решила съм да подкрепям теб. Много ясно. Това е избор. Аз си че с нови А ми върви. Аз си облечена така. Много е добро. Харесва ли ти ми? Като някакъв тип американски и кориджиански филм. Много яко. <сълт> не ли малко толкова с това, това от бе. Рекламира си го. Пак не си разбрал. Много е добро. Тъй. Ара, ще дигам. <сък> <сък> <Добре>. А ти. А! Шо! Пер! Кошер! <сък> Щом се ти казва, ще слушаш. Ще го направиш. Така. Слушайте сега внимателно всички. Разпределил съм задачи за всеки. Така. Сестра ми, ти ще се справяш с кафенето. Да, изрядно. Да има. Напитки, протеинови барчета, всичко. Гоним голям оборот, нали? Да. Даниеле, тежестите. Всяка една тежест на съответното място. Разбрали? Берти Клеп, вие се погрежете подиума да е изряден. Перфектен подиум искам. Как спокойно, всичко е готово. Спокоен съм. Да, спокоен. Много съм спокоен. А Магнезия, какво прави там? Абе. Както и напитки, не виждам се страни. Ама аз колко пъти да кажа, че тия неща се правят преди състезание. Сега е преди състезание. Добре. Кошер, ти какво ще правиш? А, Кошер, какво ще правиш? Брат, ти по-добре почивай. Еми ще почивам. Ти що се обляка като проститутка Това е новата ми униформа. Подкрепям Кошера. Разбирай. Да, супер. Аз си без това по-добра задача не бих ти избрал на тебе. Добре. Само се успокоя, че го карва само на презерия. О, много съм спокоен. е, е. по-спокоен, Е, е, е. Чакам, бабуш. Трави това къде го план. Абе, може да има малки деца, с не окей okay да гледат някакви голи дни... Чакай, стой малко. Менеде ще трябва да ни мотивира. Аз <рълнава> ще те мутимирам. Много си... Различна. Различна? Хубавия смисъл на думата. Хубавия. Съжалявам, че не мога да остана до края на състезанието. Не го мисли. Да си изкараш хубаво в Рима. <плък> Номер едно кошер е номер едно кошер е номер едно че кошер че кошер е Кошер, хубаво на пръсти и стегли! Брат, то е много Много як станам. Много по-здрав от търви. Сто процента взема нещо. Здравейте и добре да на всички. Много ви благодаря, че отново сте тук, заедно с нас, за да подкрепите тези млади хора, които днес решиха да се престрашат и да участват в това състезание. Вярвам, че те ще дадат, ще покажат всичко това, което са способни, за да не ви разочароват и днес, както винаги. Но нека да се върнем към събитието, за което сме дошли. Начало на състезанието.